Rusia a rebufnit. Reacția Kremlinului după ce Trump nu l-a felicitat pe Putin pentru că sublinie rătigarea alegerilor prezidențiale. Absent unui mesaj de felicitare de la presubliniere din Teleamerican Donald Trump ce trebuie Vladimir Putin cu ocazia victoriei sale în alegerile prezidențiale din Rusia nu este un gest neprietenesc. A declarat Dmitri Pescov, purtorul de cuvânt al Kremlinului, informează agenția de Sublinieră Tiritas, scrie Mediafax. Anterior Casa alba transmis ce Washingtonul nu consider drept surprins rezultatul scrutinului prezidencial din Rusia sublinierei, nici nu există planuri pentru o conversație telefonică între Trump sublinierei Putin. Putin rămâne deschis normalizării relațiilor cu partenerii americani unde este de interes sublinierei esențial. Presupliere din teleprime, subliniere pe multe mesaje de felicitare din partea liderilor STRI. Este posibil ca unii să nu poate efectua un apel telefonic din cauza programului încărcat, iar alții, din alte motive. Ar fi greu subliniere IT să exagerme orice, a declarat Tesco. Pe de alt parte, Rogan Gidley, adjunctul purtorului de cuvânt al Casei albe, a declarat ce administrația sa nu este surprins de rezultatul rezultatul scrutinului prezidencial din Rusia.